ویلکم ایوری ون السلام علیکم اور آج آپ کو میں دکھاتا ہوں انڈے انڈے کو بوائل کیسے کرنا ہے پانی میں ڈال کر اس کو پھر نمک میں ڈال دینا ہے نمک ڈال کر پھر اس کا چھلکا بڑے آسانی سے اتارا جاتا ہے اور پھر ان کو فرائی کرنا ہے ہاؤ ٹو ایگ بوائل اینڈ فرائیڈے دیکھے کڑھائی کے اندر ڈالی جا رہی ہے پکوڑا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کرے کمنٹ کریں یا دیکھیں جس طرح لے کتنے پیارے لگ رہے ہیں آج اتنے جلدی فرائی ہو گئے کیونکہ پہلے فوائل ہوئے تھے